بعدي يعني عن العلاقات السامة قد ما بتقدري، اوعى واياكي تورطي، بس تشوفيها طلعت قدامك مثل ما بيقول المثل، حطي دالك بسنانك وقولي يا فكيك، العلاقة السامة بتشبه الرمال المتحركة، كل ما تحاول تتحركي كل ما تغرقي فيها أكثر، وبعمر ما بتمل، رح تضل تشدك لتحت وتسحبك، وتشدك لتحت وتضل عم تسحبك لحتى تسرق مني كل شيء حلو بحياتك، حتى حريتك. واخر شي نفسك بينقطع وشمعتك بتنطفي كوني دايما منتبهه وقوع تغلطي